جماعة هذا من مو صاحي اللي تقدر يجاوب طيب جدول شيء ما يقدر يجاوب عرفت مقادير العرق الاثيوبي جديد ا آه. ايوه تمن كتبت تمراقه جاء هذا البوت هذا جديد ما صار له شهرين آه. طبعا كان الدخول له مستحيل ما, ما في احد يتخله ا آه. قدر تدخل نظام الدعوات كالتالي كل شخص مع خمسة طبعا أغلب اللي يدخلون كلها جروبات يعني تيمات يعني دخلت أنا والتيم حقي مصيبة هذا شيء مصيبة هذا شيء بيغير مستقبل هذا شيء ما عاد بكرة شغل ولا المبرمجين ولا أي شيء يا جماعة ترى فعلا الكل يحاول يتجه للذكاء الاصطناعي. <تصفيق> <مين من جديد؟ تصفيق> آه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> سلام جماعة نعم. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الوضع مختلف شوي الأشهر الماضية هذه. آه في شيء في الانترنت تغير يعني في كل حقبة زمنية يتغير شيء. آه ويتغير شيء يعني يقلب الانترنت عموما. ااا آه الى درجة ان جوجل الاسبوع اللي فات عمل عملت ازمة معينة بشان البوت هذا بالذات هذا. انا ما اتكلم عن هذا البوت، هذا البوت بداية آه يعني وصول الذكاء الاصطناعي الى مرحلة. انا قبل اسبوع علقت في موقع قلت الذكاء الاصطناعي في مجمله غبي الآن أقول لك لأ استنى حتى لما سألته قلت أنت كيف طورت نفسك تمام جاوبني بسؤال بسيط قال أنا المبرمج حقي تمام بدل ما خلاني يعني أتعلم في لغة خلاني أتعلم في كل اللغات فكان له تأثير واضح يعني مثلا يعني اول شيء اذا انتشر هذا البوت اي انسان بسيط اذا يدخل مثلا انا بدخل الان انا ما اعرف شيء في البرمجه ممتاز اقول له مثلا تخيل بشكل مباشر صمم لي صمم لي مثلا صفحه اتصل بي وشوف وزيد وضع الايميل الخاص بي ايه ايه ات ونروح نعطي بسم الله يا سلام ششش تبيها تبيها صفحة بسيطة نموذج اتصال فقط او تريد صفحة معلومات اكثر وسيرة ذاتية يا جماعة هذا مو صاحي يسوي كل شيء انا ما ابغى عشان السيرة الذاتية بيطول علينا لا خلينا نقول صفحة واحدة صفحة بسيطة عموم الفريلانسر اللي يشتغلون الشباب الصغار التوجه اللي انت متوجه له الان وقف اما انك تتعلم على الكود من جديد طبعا عنك انا عندي مشكلة في المتصفة اتعلم على الكود اتعلم على البرمجة دايركت. تعال عند هذا الحيوان على البطات الجديدة ولا كيف ابدا في اول يعلمك يعني الان حتى في الشرح بس الان عندي صفحه قاعده تحمل ممكن ثلاثه دقيقه ويعلق الموقع اساسا فمعلق الدنيا لك. آه هذا البوت يصمم لك موقع كامل مجرد انك تقول له اعمل لي موقع يتكلم عن شيء فلاني يبدا يعمل لك اللي انت طلبته ويزيدك حول الشخص اللي يعني كاتب الموقع الأخبار، إعلانات يعني يعطيك أفكار خيالية ويسويها لك. كل ما يبدأ صفحة يقول لك تعال إيش رأيك؟ إيش تبغى أكتب؟ يعني مثلا أنا جربت أمس، قلت له لي موقع خاص في منتجات القطع طيارة. وضيف لي ثلاث منتجات بس، شاشة الآيفون والبطارية والسماعة. فكان يقول لي الخدمة الأولى سماعة الهاتف كذا كذا، كم تبغى السعر؟ فعلا يعني كأني أتكلم مع شخص. ولما أعطيته كل المعلومات سوالي صفحة خيالية صدمني أبهرني طلبت منه موقع كبير جدا إيش قال لي؟ قال ما راح أخلص الآن كيف أتواصل معك إذا خلصتها قلت <تصفيق> لا ما أعرف كيف بيشغله أصلاً في البداية قلت له على مين قال خلاص إذا جهز الموقع برسله لك تخيل كذا بكل بساطة بس أنا طلبت منه شيء آآآ آه اه اوكي ممنوع التصوير اساسا عرفتو انا طلبت منه شيء انه لي موقع كنت بجرب شبكة كاملة فقلت له لي اتكلم عن الشيء الفلاني وعن الشيء الفلاني وتخصص في القسم الفلاني وكذا وكذا وكان يقول لي ما عندك <تصفيق> اي مشكلة تفضل وقلت له لا تنسى حط اعلانات لموقعي وحط اعلانات كذا وسوي اعلانات تجارية وصار يزيد يقول لي طب اسوي لك سكريبت تحكم فيه من برا و... يعني باقي شوي ويعمل الموقع هذا قاعده بيانات بس انت يعني حتى صفحات إعلانات جوجل جهزها عموما التصوير حق البوت هذا ممنوع حاليا يعني المعلومات هذه المفروض انها ما تطلع يعني ما قصر صاحب البوت اعطى فرصه البعض البوت هذا راح يقول وش اسمه معروف وغير كذا استنى يعني انا سالت البوت هذا بس قلت هل اقدر اسوي بوت زيك؟ قال نعم تبين في الطريقه؟ تبين اساعدك في البوت؟ فعلا يعني تقدر تقول له سوي لي بوت يقدر يرد على الناس ويسويها. يعني. يا جماعه انا شفت البوت حتى في مرحله سالني قال تبغاني اصمم لك الموقع عن طريق الفوتوشوب الجديد وكذا كذا ولا قلت له اصمم عن طريق الويب 2؟ بقبل ده استب خليه على البوتستراب تقريبا ما في مشكله انا اسوي لك شيء احسن يعني اللي عايش على التصميم يا جماعه وفيها يحاول يراجع خياراته شوي ما عاد في شركه الان تطلب لوجو وهم بلا وقت وانتهت الاشياء هذه قال لي يعني في مرحله مرحله تكلمت انا قلت له انت ما تعرف تصمم قال اعطيني بس الفكره اللي في راسك ما نفذها فعلا هذا مر علي في بوت اول كنا نقول له مثلا معروف من في مره الجميع بس قبل لا يمر احنا جربناك هبوت كان يقول لك اعطيني الخيال انت تتخيل فكان في اعلان الان فكان في رجل فضاء راكب على حصان في المريخ هذا كان واحد من الناس اللي طلبها اول فأعتمدها الموقع لجمال الصوره أنا بيني وبينكم أنا كنت أطلب جمل عربي وعرفت وذيب و... و... لابس بيشت يعني, يعني ما يبعد الخيال، <تصفيق> لكن هذا الموت فظيع، هذا بداية عالم مخيف، المصممين، المبرمجين، الفريلانسر، كل الناس اللي معتمدة رزقتها على الإنترنت الآن لازم توقف، تتجه للتعليم الجديد، للذكاء الإصطناعي بدل ما أنت تحفر وتكتب. أنا في مرحلة المراحل كانت إيدي تشبه تعوّقت من الماوس هنا تعطي أمر وتروح تنام جماعة ترى الوضع صار أفضل وأسوأ أفضل كراحة أسوأ للي ما ما راح يجدد نفسه أفضل من ناحية واحدة أنا عندي كود إلى الآن يمكن سبعة شهور طلبت أكثر من مبرمج آه كتبت في الفريلانسر اتفقت مع كذا شخص ما في كود بسيط يا جماعه يعني مش مش سكريبت خلينا نقول كود انا طلبته من عندي موقع خاص فقلت الكود هذا ابغاه يعمل احطه في صفحه معينه ويخلي الصفحه بشكل معين بس يعني يا جماعه ترى الاتصالين الكود يعني بس فهمت كل مبرمج يتفلسف على راسي انا من خبرتي البسيطه حاولت اسوي وصلت رب الشغل، أقسم بالله العظيم إني أمس قلت له يا لي الشغلة كذا، تسوي لي كذا، طيب كنت ترحضنيها وأروح أجرب ماني مصدق أنا في مرحلة طلبت من برمت قلت لك ألف دولار بس خلصها، فهمت الفكرة؟ <تصفيق> هذا الشيء جميل على مستوى أو خطير على مستوى. خطير جدا جدا بكره بكره تلقى لك موقع تحسب ان صاحبه في كوكب المريخ الان يطلع بكره بزر عمره 11 سنه. فهمت يعني هنا المشكله؟ تطلع شركات كبر اليوم وامس وتطلع وهميه كلام فاضي. مرينا احنا في مرحله زي كذا يجيك بزر يكتب لهذا سوي لي وحط لي وما شاء الله البزر مبدع. يعمل شركه كبر اليوم وامس وفيها موظفين وناس تروح وتجي و والناس يشتري منه وتحضر اخيرا يطلع فازر تسع سنوات ما يحس في ما هو حاس بالمسؤوليه ولا شيء نصيحه من هنا انا مش متعود صراحه اطلع على اليوتيوب واتكلم لكن هذا الشيء يقول لي الامانه اللي فيه انه لازم اتكلم والكل لازم يسمع الكلام موجه الكل يتوجه على الذكاء الاصطناعي انتهى كل شيء قديم انتهى كل شيء قديم انتهى عيد الكلام شيء مره الموقع أو ستين عضو، ميتين عضو، ألف عضو، انتهى الآن المواقع تدار، مواقع، مواقع مش موقع واحد، مواقع تدار من قبل شخص، قد يكون مش ما في شخص الآن، قد يكون مواقع تدار من قبل بوت، والبوت هذا يدار من قبل بوت إلين تصل إلى شخص، يعني أنا أعرف أشخاص لما لما شفت الشيء اللي هو عايشه أنا صدمت بس بالنهاية سهلة، لكن. ما يقدر يعني أنا ما أقدر أسويها يعني إنسان يتحكم بألف موقع هذه هز دولة ألف موقع على يعني على مستوى دولة هو ألف موقع مش يا ألف موقع ترى في كل موقع زوار لو تكتب قربنا على البلد راح يركضون وبالتوفيق الجميع